أرحبي في الحفل ثم أشعلي نار الحضور الفتي كل النظر يا نسيج من الجمال إلعبي إلعبي يوم العروسة وزينك ما يبور هو الحلا الزين في جعبتك ما هو يقال أرحبي في الحفل ثم أشعلي نار الحضور الفتي كل النظر يا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 اشعلي نرى الحضور والفتي كل النضال يا نسيج <متدرس> من الجبال الملامح تبتلو وجهها بدر البدور حفله <تصفيق> ومش <تصفيق> <تصفيق>